Estamos rodeados de corruptos, de xente que nos governa goberna, eh, somos como marionetas e o que queremos é eh, eh, loitar por a nosa cidade e eh, cambiala, mudala. Eh, ante todo, transparencia e honesti honestidade e salir á rúa e eh, preguntarlle a xente polos barrios que é o que elles preocupa, que é o que necesitan para o seu barrio eh, que é o que queren, tanto en, en actividades deportivas como en sanidade, como en educación para os nenos, para xente adulta, para os maiores entonces o que salimos é eh, preguntar eh, para, entre todo, eh, poder cambiar o, o, o concello poder... Eh, pois satisfacer a a maioría da xente